12-річного хлопчика, який дістав міновибухову травму під час гри з вибухонемезпечним предметом, 13 березня виписали з лікарні. Його 10-річний брат продовжуватиме лікування ще тиждень, доки йому не знімуть шви. Про це журналістам Суспільного розповів директор Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні Юрій Борзенко. 11 числа біля 12-ї години до приймального відділення звернулись самостійно батьки, які привезли ці дітей до лікарні. Стан був середньої важкості. У молодшого трьохрічного хлопчика були поверхові поранення шкіри та пішкірної клітчатки. У старшого хлопчика, були, проникаючи через кожу в м'які тканини, було три обломки, які після хірургічної обробки видалили. Гадаємо, за інформацією головного управління Національної поліції в Запорізькій області, двоє хлопчиків отримали тілесні ушкодження 11 березня в одному з приватних будинків села Новоіванівка Запорізького району. Діти знайшли на вулиці та принесли додому невідомий предмет циліндричної форми. Під час гри він здетонував, зазначають на сайті Нацполіції в області.